<קליז> מה היום חזרתי לצלם במקלחת כי רציתי להדגים לכם שיטה ממש טובה להחדרה של החוט לשיער שלנו אז אם השיער שלכם יבש ואתם כבר לא יודעת מה לעשות וניסיתם לשים את כל החומרים יש עוד דרך להחדיר על החוט וזה עוד בשלב המקלחת אז אחרי שאנחנו חופפות את השיער עם שמפולה לא סולפטים או אם אתם מעדיפות בכלל לא לחפוף השלב הבא זה השלב שבו אנחנו בעצם מחדירות כמה שיותר לחוט לתוך השיער ואני הולכת להדגים לכם את זה השיטה נקראת Squish and Condition שזה בעצם לקבוצ'ייט שווה לרקח אני מתחילה עם שיער עטוב לגמרי כמו שאמרתי אחרי החפיפה אני לוקחת מרקח שלי זה אלסה של לייב מהסופר פארם האמת היא שלאחרונה הבנתי שהוא כבר לא כל כך נמצא על המדפים אז פשוט ישתמשו בכל מרקח אחר שאין בו סיליקון, מרקח שמתאים לשיטת אני סבא כמו דנח בедת לسعر שלי, כי מה הسعر אז זה נחישר רובה. ואני מורחט מממש על כל אורחית סعر, מה שורש כל Peymata, מממש על כל אני מצליח לעשות את זה, אמורוש פוח כדי שаниجي על כל הסعر בקולות. ואחרי שמרחט המרקח, אני מקרת קצת מים באדâm, ממקובשת את הסعر ל Peymata. כל זה פה, מ שאני מקובשת, אני מביתם שומת כלות קלה, כמו squish. וזה למה בעצם המנקית שאתה נקרא סקוויש אין קודיש אז אני שומעת הרבה מאוד סקווישים כאלה וזאת אומרת שהשיער בעצם שוטה הוא שוטי וזה טוב הוא אני מוסיפה עוד מים לוקחת עוד מים לידיים ומחדירה לתוך השיער אני לא רוצה שישאר לי יותר מדי חומר על השורשים אז ככה מדי פעם אני מעבירה זרזיפ של מים גם השורשים, כדי ירד משם. הוא לא צריך לרדת לגמרי, אבל הוא לא צריך להיות גם כאן על שורש של השיער, אז תקפילו שהוא פשוט לא יהיה שם ואני ממשיכה לטבצ'אץ' כמו שאתם רואות, זה לוקח כמה דקות, זה לא משהו כזה קצר, תשתדלו שהמים לא יהיו דורמים כל הזמן במהלך הזמן הזה, אבל אחרי התהליך השיער יהיה רווי הנה תראו איך השיער שלי נראה כמעט ואין לו שיערות שהן יוצאות מתחום כל טלטל וטלטל עכשיו אני סוגרת את הלכות הזאת עם ג'ל או עם גלייז אני השתמשתי פה בג'ל של... הוא אחד מהמוצרים שאני מייצרת עכשיו אז אי פשרדה אני אותו אבל אתם יכולות להשתמש בינתיים בכל ג'לים וגלייזים שיש לכם או תשתדלו שלא יהיה בהם סיליקון אם אתם רוצות לדבוק בשיטת קרליגר ואני מורחת לכל אורח השיער אני משתדלת לא לעשות את זה בצורה של... דירוק, אלא יותר בצורה של מה שנקרא תפילה, כלומר לקחת שתי ידיים ובעצם להעביר על כל השיער משני הצדדים כמו שאתן רואות, אני משדלת לא להעביר את האצבעות בתוך הטלטל אלא מסביב ואני מקפידה שזה יהיה עם ראש הפוך כדי אוכל להגיע ממש לכל השיערות ולמרוח שכבה אחידה خاجه كثيره لموخه تاع الجل طبعا انا مقش مكبش تاع تاع تاع تاع تاع تاع تاع تاع تاع تاع تاع تاع את تاع צורה تاع כזאת تاع تاع تاع تاع تاع تاع تاع تاع تاع تاع تاع تاع تاع تاع تاع تاع تاع تاع تاع تاع تاع אני אוהבת הקבצ'אץ' די הרבה, אז החלק הזה נמשך עוד כמה דקות וחסקתי את זה ממכם אבל בעצם מה שאתה זה מה שאני מראה לכם כאן הגיע הזמן לקחת את השיער אחורה מה בעצם קורה כאן אז השיער מאוד מוגדר, אבל יש הרבה מאוד שעריות של חומר ולכן אני לוקחת מגבת מיקרופייבר כדי לספוג את שעריות החומר אני שוב פעם זה בפעולות של קיבוץ אני פשוט לא שהחומר יעבור לבגדים וזה כדי לחסוך את זה ממני נכון שהחוצה שלי רטובה לגמרי, אבל זה רק היה כדי להדגים לכם את פעולת הסקוויש אין קודיש בדרך כלל אתם כמובן עושות את זה בתוכנית לחץ וככה זה נראה לסוף עכשיו השיער שלי עוד לא יבש לגמרי, יש עליו ג'ל אבל רוצה להראות לכם כמה שלי ככה שאני לא כל כך מפחדת לעמוד בלחוץ הזאת שיש בחוץ, אני מסוגלת לעמוד בזה. אני הולכת ליאבש עכשיו את השיער, ובינתיים רציתי לאחל לכולכן יום מטולטל, ביי bye.